الحمد لله الحمد لله وكفا وسلام على عباده الذين اصطفاء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فیھا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا كنا مرسلین صدق الله مولانا العظیم بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا হাদیا پیش کریں اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحکم والاہل الکرام ابن الکریم وبارک وسلم سلا متن سر مدن ابدا عزیزہ گرامی وقار ربلجلال کا احسان عظیم کہ آج کی شب میں اس نے اپنے اس مقدس گھر میں ہمیں جمع فرمایا اور آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو مولا نے اپنے گھر کا مہمان بنایا ورنہ رات جاگنے کو بہت سارے لوگ رات جاگتے ہیں لیکن اس رب جلال کے گھر میں جاگنا یہ سب کے بس کی بات نہیں رب تبارک و تعالی جس پر فضل کرے جس پر رحم فرمائے اور جس کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھے وہی اندر بیٹھ سکتا ہے اور وہی اندر آ بھی سکتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس قدیر و جبار خدا کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں جب تک مولا نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مسجد سے باہر بھی نہیں کر سکتی میرا رب کریم جب تک چاہے گا آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے انشاء اللہ عزیز آج کی شب عبادتوں کے سلسلے میں جیسے مشہور ہے معروف ہے ہم عبادت بھی کریں گے دعا بھی کریں گے اور خاص طور پر میں بہت زیادہ طویل بیان کرنے کی کوشش نہیں کروں گا آپ حضرات کو عبادتوں کے لیے میں فارغ کرنا چاہوں گا لیکن شروع میں جن چیزوں کی ضرورت ہے توجہ سے سن لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو شب برات کے معنی نہیں معلوم یا اگر معلوم ہے تو اس میں کئی لوگ سوال جواب اعتراض جواب بلکہ بہت سارے بیچارے آج ہمارے محلوں میں واٹس اپ کے مناظر بھی موجود ہیں مناظرے بڑے بڑے مناظرے ہو جاتے ہیں واٹس اپ کے اندر یا فیس بک کے اندر ایسا لگتا ہے کہ سارے علم کا خزانہ انہی کے پاس آیا ہوا ہے دو چار کتابوں کا منہ بھی نہیں دیکھا اور اس کی صحت روایت صنعت کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں سب سے پہلی بات میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا علامہ اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں کبھی کبھار ہم اس اندھیرے کو یاد کرتے ہیں جب موبائل نہیں تھا یا پھر سوشل نیٹ ورک کے اتنی تمام خرافات نہیں تھی اگر آ بھی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اس کا اللہ ہمیں صحیح استعمال کی توفیق عطا کرے ورنہ اکثر کو دیکھا گیا ہے کہ اس میں ایسا ڈوبتے چلے جا رہے ہیں کہ انہیں کئی لوگوں کو میں نے گمراہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا بھٹکتے ہوئے بھی دیکھا اسی لیے میں گزارش یہ لے کر سب سے پہلے آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کے لیے اس زمانے میں حلال اور حرام کو معلوم کرنا فرض اور واجب کو معلوم کرنا اتنا ضروری ہے بس اتنی معلومات حاصل کر لو اور اپنی زندگی گزار لو زیادہ ڈیپ میں جانا اسلام کے اگر شوق ہے تو پھر عالم بن جاؤ پورا عالم کورس کر لو اگر بہت زیادہ شوق ہے اسلامی معلومات پر ڈسکس کرنے کا ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا تو پھر عالم بن جاؤ اور بغیر علم کے جو اسلامی معاملات میں بحث کرتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے وہ دین سے نکل جاتا ہے اسے اس کا پتہ تک نہیں چلتا آج کچھ لوگ سب سے پہلے شب برات پر اعتراض کر رہے ہیں اور ہوگا بھی بہت سارے لوگوں کو اسی لیے کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی جس کے متعلق کہا گیا کہ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے وہ تو صرف مدینہ مسجد میں نظر آ رہی ہے یا تو پھر الحمد للہ جہاں اہل سنت و جماعت ہے وہاں نوری محفل ہے اور بہت ساری جگہوں پر آج کالی محفل بھی ہے کہ وہاں پر کوئی چہل پہل تک نہیں سناٹا نظر آ رہا ہے ح کہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج قبرستان والوں میں بھی محفل ہے آج کی رات تو قبرستان میں بھی چہل پہل ہے مردے بھی خاموش نہیں ہے لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں کی مسجدیں قبرستان سے بھی بدتر بنی پہلی بات میں دلیلوں کی طرف آؤں گا کہ شب برات کہاں سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے کہ حدیث سے ثابت ہے لوگ ان تمام معاملات پر اتنا ڈسکس کر رہے ہیں خرافات اور خام مخواہ کی ذہنی خلیش میں مبتلا ہیں ان کے لیے میں چند چیزیں لے کر کے آیا ہوں پہلی بات تو یہ ہے مجھے معلوم ہے یہ میری فیلڈ نہیں کہ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر جب تقریر کرتا ہوں تو میری عادت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت میں پوری کر کے جاؤں آپ کو جن معاملات کی ضرورت ہے میں وہ دینا چاہتا ہوں گفتگو سے لیکن کچھ لوگوں کو صنعت روایت ثبوت، پروف کی ضرورت پڑتی ہے تو در حقیقت یہ جگہ نہیں ہے وہ تمام چیزیں پیش کرنے کی پھر بھی آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں چاہوں گا کہ ان سب کے سامنے یہ چیزیں بھی پیش کریں اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یہ چیلنج کیا قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں شب برات جھوٹا الزام ہے قرآن سے ثابت نہیں حدیث سے ثابت نہیں سب سے پہلے میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی اللہ تعالی فرماتا ہے یہ چھبیسویں پارے کی آیت ہام پچیسویں پارین انا انفیل مبارک انا مندری اللہ فرماتا ہے اور کتاب مبین کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم یاد فرمائی اس کے بعد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا اس کے متعلق دو قول ہیں مفسرین فرماتے ہیں لئی مبارکہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے اس سے مراد شب قدر بھی ہے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد شب بارات بھی ہے کیونکہ آگے کی آیت میں رب اعلیٰ فرماتا ہے یو یفرق کل امر عقیم اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کی تقسیم ہوتی ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے جو معاملات تقسیم فرماتا ہے وہ آج کی رات یہ ہو گئی قرآن پاک سے میں نے آیت تلاوت کی ہے جسے چاہیے وہ بات میں ریکارڈنگ سے حاصل کر لیں اب شابان کی اس پندرہویں شب کا اہتمام کرنا پہلی بات ثبوت کی طرف بعد میں چلتے ہیں اپنے دل سے پوچھو کہ یہاں کون سا غلط کام ہو رہا ہے کیا تمہارا ضمیر اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ تمہاری اس پوری محفل کو کوئی یہ کہے یہ گندی محفل ہے معاذ اللہ رب العالمین مسجد میں بیٹھنا اللہ تعالی کا ذکر سننا یا پھر عبادت کے لیے رات جاگنا ذکر کرنا تصویر کرنا چھوڑو کسی بھی ثبوت اور صنعت کے بغیر تم اپنے دل سے پوچھو کیا یہ غلط راستہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈھول بج رہے ہیں یہاں باجے بج رہے ہیں یا یہاں پر کوئی جوا کھیل رہا ہے کوئی حرام کاری ہو رہی ہے یا تو میرے مولا کو یاد کیا جا رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تو حدیث پاک میں تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عند ذکر تنزل الرحمہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتیں اترتی ہیں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے صالحین کا تو جو نیکوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس محفل میں ہو رہا ہو تو کیا وہ محفل رحمتوں سے جھما جھم نہیں برس رہی ہوتی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عقلی دلیل ہے میں نے آپ کو سوچنے کی دعوت دی ہے میں ان لوگوں کے لیے میسج دینا چاہوں گا جن کو ثبوت کی ضرورت ہے پروف کی ضرورت ہے آؤ سنو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرماتی ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے مشکات شریف کی حدیث ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو اکتالیس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اس کی راوی فرماتی ہیں کہ میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شابان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے کبھی کبھار اکثر روزے رکھا کرتے تھے یا پھر پورے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے اس سے تو ثابت ہوا کہ شب برات شاہبان میں ہو رہی ہے یا پھر رمضان میں ہو رہی ہے شب برات کے روزے کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہاں سے ثابت ہے بخاری شریف پڑھو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور پندرہ شعبان کیا پورے شعبان کا ہی روزہ رکھتے تھے دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ رد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کو چھوڑ کر پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے پھر فرماتے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام فرماتے تھے اور پھر یہ حضور کا ارشاد جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فہرست ماہے شابان میں ملک الموت کو دی جاتی ہے حدیث پاک یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث سے میں تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام اس وقت فہرست میں لکھا جائے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پندرہویں شب کو یعنی جو شب آج یہاں بیٹھے آپ سال بھر جتنے مرنے والے ہیں ان کے ناموں کی فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے اگلے سال تک اتنے لوگوں کی روحیں تمہیں قبض کرنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا نام اگر فہرست میں لکھا جا رہا ہو تو اس حالت میں لکھا جائے کہ میں روزے کے حالت میں ہوں یا میں عبادت کے حالت میں ہوں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پندرہویں شابان کی رات کو مرنے والوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے اگرچہ رات کے وقت روزہ نہیں ہوتا اس کے باوجود روزہ دار لکھے جانے کا ثواب تو ضرور دیا جائے گا اب شب برات کے متعلق حضرت عطا بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لہلت القدر کے بعد شابان کی پندرہویں شب سے افضل کوئی رات نہیں یہ تابئی ہیں کتاب کا نام ہے لطائف المعارف صفح 145 اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جو یہ رات جاگنے کے متعلق عبادت کے متعلق اب سنیے کچھ اور دلیلیں ایک بڑی حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیارت قبور کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس رات کو جانے کے متعلق بھی دو حدیثیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں علامہ ابن الحاج مالکی رحمت اللہ علیہ شب برات کے متعلق لکھتے ہیں کوئی شک نہیں کہ یہ رات بڑی بابرکت ہے یہ ابن الحاج مالکی رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے نہیں کافی زمانے پہلے کے اور مالکی مذہب کے سب سے بڑے امام ہیں علامہ ابن الحاج فرماتے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس رات کی بہت تعظیم کرتے تھے اس کے آنے سے قبل اس کے لیے تیاری ایسی کرتے کہ جب وہ رات آ جاتی تو خوش اور جذبے سے اس کا استقبال کرتے اور پوری رات عبادت میں گزارا کرتے المدخل کتاب کا نام جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو بیان یہ بھی موجود علامہ ابن الحاج مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے اب جن کے ہاں بزرگ ہے ہی نہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے ہاں بہت بزرگ ہیں تو جن کو بزرگوں کے طریقے پر چلنا ہے تو اس کے لیے میں یہ دلیل پیش کر رہا ہوں اور جس کو بزرگوں سے کوئی غرض ہی نہیں خود ہی بزرگ بنا بیٹھا ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں اسے اگر میں یہ کہوں کہ میاں ابھی رات ہے تو وہ مجھ سے لڑ پڑے گا نہیں سورج نکلا ہوا ہے ایسوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی آکو مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی متعلق جو حدیث پاک ہے علامہ شیخ عبدالحق الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص شابان کی پندرہویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فیل احادیث کی مطابقت میں بالکل مستحب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شب برات میں آپ مسلمانوں کی دعائے مغفرت کے لیے قبرستان تشریف لے جاتے تھے یہ علامہ شیخ عبدالحق الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کا نام میں لے رہا ہوں جن کے متعلق تمام دیوبندی حضرات کا بھی اتفاق ہے اہل حدیث جماعت کا بھی اتفاق ہے اہل سنت و جماعت بھی شیخ عبدالحق الحق محدث دہلوی کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں وہ بغیر اختلاف کے لوگوں کے نزدیک بالکل مستند عالم دین ہیں ان کی بات میں نے یہاں پر پیش کی آپ فرماتے ہیں کہ ہر پندرہویں شب شابان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے اس کے علاوہ غوث پاک کی لکھی ہوئی کتاب ہے سرکار شیخ عبد القادر ضیلانی رضی اللہ اتارا ہمارے لیے اتنی دلیل بہت بڑی ہے بلکہ ہمارے لیے تو بس اتنی بات ہے کہ محلے کا امام کہہ دے تو بھی ہم چل پڑتے ہیں لیکن بہرحال لوگوں کو قائل کرنے کے لیے بڑے بزرگوں کی بات پیش کرنی ہوتی ہے سنیں غنیت الطالبین صفہ نمبر 250 حسن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب اپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو اپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو اپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو اپ نے فرمایا خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو پوچھا گیا آپ کی ایسی حالت کیوں ہے فرمایا میرے گناہ یقینی ہیں لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا پھر رد کر دی جائیں گی یہ علامہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی مشہور تابئی فرماتے ہیں شب برات کو آپ اتنا خوف سے باہر گھر سے نکلتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی قبر سے مردے کو اٹھایا گیا ہے آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی حالت ایسی کیوں ہے وہ فرماتے تھے کہ خوف کی وجہ سے گناہ میرے یقینی ہے مجھے معلوم ہے لیکن نیکیوں کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی گناہ تو پکا معلوم ہے کہ گنا ہے نیکی تو میں نے کر لیا قبول ہوئی کہ نہیں یہ معلوم نہیں ہے اس خوف سے آج کی رات میں کانپ جایا کرتا ہوں کہ آج رب تعالی کے ہاں سے احکام نازل ہوتے ہیں یہ غنیت الطالبین سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب میں ہے اب قرآن پاک کے بعد بزرگوں کے بعد علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مشکا شریف کی حدیث جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ستہتر بعض لوگوں کو یہ عادت ہے جھوٹے جھوٹے اس طرح سے بیان کرتے ہیں بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کے مبلغ یا پھر واتس اپ اور فیس بک کے بڑے چیٹر لوگ لوگوں کو ایسا بے وقوف بناتے ہیں میں آپ کو جو چیز پیش کر رہا ہوں وہ آتھنٹک ہے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آپ بعد میں بھی مشکات شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے اس کی پہلی جلد سفا نمبر دو سو ستہتر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں شابان کی پندرہویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال تک مقررہ وقتوں پر قبض کر لو تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغیچے میں درخت لگانے کی فکر کر رہا ہے کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں یہ حدیث کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے مشکات شریف کی حدیث اس کے بعد مصنف عبد الرزاق یہ بھی کتاب حدیث کی ہے جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین یہ حدیث کی کتاب ہے فرماتے ہیں حضرت اس کے بعد اور ایک کتاب الجامع لأحکام القرآن شعب ایمان للبیحقی امام بیحقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب حدیث کی بہت مشہور و معروف کتاب تقریبا بارہ جلدوں پر ایک کتاب ہے شاید یہاں بہت سارے لوگ دیکھے بھی نہیں ہوں گے اس کتاب کو. بڑی کتاب ہے امام بیحقی کی شعب الایمان اس میں فرماتے ہیں حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان شادی بیعہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردوں کی فیرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے شابان کے متعلق اتنی حدیثیں ہیں کہ بیان کروں تو ابھی صبح ہو جائے ابھی سنیں اور تھوڑی بات یہ مغفرت کی رات ہے شب برات کی خصوصیت کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت فرماتی ہیں پندرہویں شب شابان کی میں رات کو بیدار ہوئی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے میرے حجرے میں میں ڈھونڈتی ہوئی باہر نکل آئی تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیم ہے قبرستان تو جنت البقی قبرستان سے باہر نکل رہے تھے تو حضرت عائشہ ڈھونڈتی ہوئی وہاں تک پہنچی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا کہ آقا و مولا اس وقت آپ کا یہاں آنا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تم اتنی گھبراتی کیوں ہو کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خلاف فیصلہ کریں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ دیکھا فرماتی نہیں میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ کہیں آپ دوسری اہلیہ محترمہ کے پاس آرام فرما ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنیے جو حدیث کا اصل بیان کرنا ہے فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی شابان کی پندرہویں شب یہ الفاظ پر توجہ دیں یہ حدیث پورے بیان کا خلاصہ ہے لب لباب مغز یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی شابان کی پندرہویں شب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے کئی آسمان ہیں سات آسمان ہیں دنیا کا جو آسمان ہے وہ پہلا آسمان ہے حدیث پاک میں آسمان دنیا یعنی دنیا کا یہ جو پہلا آسمان ہے اس پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے <laughs> یہ کیا ہے قبیلہ بنو کلب عرب میں ایک خاندان رہا کرتا تھا جس قبیلے کا نام خاندان کا نام بنو کلب وہ بکریوں پالتے تھے اور ان کی بکریوں کے بڑے بال ہوتے تھے یعنی گھنے بال ہوتے تھے حدیث پاک میں ان بکریوں والوں کا ذکر ہے کہ ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی تعداد میں آج کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اب یہ حدیث کہاں کہاں ہیں یہ کہ سن کر کے ان تک پہنچا دیں تو خالص بات ختم ہو جائے گی ترمیزی شریف سیاح ستا کی حدیث ہے سیاح ستا جو مشہور کتابیں ہیں چھ جس کو سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں بخاری شریف مسلم شریف ترمیزی شریف نسائی شریف ابن ماجہ شریف ابو داود شریف یہ چھ کتابیں حدیث کی مشہور و معروف ہیں اس میں سے کتاب سے میں حوالہ ثبوت پروف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ترمیزی شریف جلد نمبر ایک صفا نمبر ایک سو چھپن دوسری بھی سہائے ستا سے ہی پیش کر رہا ہوں یہی حدیث سیم ٹو سیم حدیث حضرت عائشہ کی ابن ماجہ صفا نمبر ایک سو تیسری کتاب سیم ٹو سیم یہی حدیث مسنت امام احمد امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ جن کو غیر مقلد اور اہل حدیث بہت مانتے ہیں اہل حدیث حضرات بھی بہت مانتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل سے پیش کر رہا ہوں وہ تقریباً 20 یا پچیس جلدوں کی کتاب ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے یہی حدیث حضرت عائشہ کی اپنی کتاب میں حدیث کے طور پر لکھا ہے اس کا حوالہ بھی یاد رکھیں مسند احمد بن حنبل جلد نمبر چھے صفحہ نمبر دو اس کے بعد پھر مشکات شریف سیم یہی حدیث جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو اس کے بعد مصنف ابن ابی شہبا یہ بھی حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے جلد نمبر ایک صفا نمبر دو سو سینتیس شعب المان امام بحقی کی کتاب ہے یہ بھی حدیث کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے اس کی جلد نمبر تین صفا نمبر تین سو اناسی یہ میں نے تقریباً چھ کتابوں کی دلیل آپ کے سامنے پیش کی ایک ہی حدیث اتنی کتابوں میں ہے محدثین فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے محدثین نے یہ حدیث لکھا ہے کہ یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے اس کا انکار کرنا گمراہی اور منکر ہونا گمراہ ہونا اسلام سے باہر ہونے کے برابر ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آئی میں سمجھتا ہوں اتنی دلیل بہت ہے اتنا ہزم ہو جائے تو آگے کا پھر بیان کروں گا ورنہ الٹی ہو جائے گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہبان کی پندرہویں شب میں حضور نے فرمایا شاہبان کی پندرویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور صبح تک یہ ندا بھی دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش کروں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان سے معتبر کوئی اور ہماری امت میں شخص ہے اب پھر اور کس کی دلیل چاہیے میں نے غوث پاک کی کتاب پیش کر دی امام بےحقی کی امام ترویزی کی امام امام ابن الحاج مالکی کی اور مشکات کی کئی کتابوں کے بعد اب سیدھے میں حضرت ابو بکر صدیق کی بات پیش کر رہا ہوں اور فرماتے ہیں اللہ تعالی آج کی رات ساری مخلوق کی بخشش فرمائے گا سوائے مشرق کے اور کینہ رکھنے والے کے مشرق کافر و مشرک جو ہے اس کی آج بخش نہیں ہے اور جو دل میں کینا رکھا ہے دوسرے مسلمانوں سے بات چیت بند ہے اس کی بھی آج مغفرت نہیں ہے اسی لیے معافی طلب کرنے کا ایک رواج ہمارا پہلے سے چلا ہوا ہے حضرت ابو حریرا حضرت معاذ بن جبل اضرت ابو صالبہ اضرت اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ سارے صحابہ اکرام سے یہ حدیث مروی ہے اب میں یہ دلیلوں پر ہی لگ جاؤں گا تو آپ بھی اکھتا جائیں آپ یہ کہیں گے کہ مولانا ہمیں بس ہے کافی ہے شب برات ہے آج. ہم کو معلوم ہے مسجد میں روشنی ہے آج مغرب میں چہل پہل ہے یہی ہمارے لیے بس کافی ہے بھولے بھالے سنیوں کے لیے بڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں لیکن ان کو بہکانے کے لیے کچھ لوگ قرآن بھی ہیں اور حدیث بھی لاتے ہیں اب اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں ایک موٹی سی کتاب میں یہاں سامنے رکھوں میں سامنے رکھوں اور کہوں دیکھو بھائی بخاری شریف میں ہے آپ مانو گے کہ نہیں مانو حالانکہ وہ بخاری شریف نے بہار شریعت لے کے بیٹھا ہوں میں اردو کی ایک بہار شریعت لے کے بیٹھا ہوں اور اگر آپ کو کہوں آپ کو ایسا لگے کہ ہاں مولانا ہے پڑھے لکھے بخاری ارے بھائی موٹی کتاب ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی تو آپ نے کبھی بخاری شریف کا دیکھا نہیں یا اس کو کھول کر پڑھا نہیں اور اگر دیکھ بھی لو تو عربی آتی نہیں تو سمجھ سمجھ لو ایسے بہت سارے لوگ صرف یہ بڑے بڑے ناموں سے دھمکا دیتے ہیں ڈرا دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے یہ تمام چیزیں اب میں نے جو پیش کیا یہ کہاں ہے پھر یہ بھی تو حدیث پاک میں ہے یہ چیزیں قوم کے سامنے وہ کیوں نہیں پیش کرتے یہاں پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں حسد ہے کینا ہے اور قوم کو گمراہ کرنے کے لیے صحیح امانتیں قوم تک پیش نہیں کرتے ان کا حال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یعنی ان کے متعلق یہ فرمایا تخت تم حق کو چھپاتے ہو اور باطل کو باہر نکال کر کے بتاتے ہو یہ یہودیوں کی عادت تھی بہت ساری چیزیں چھپا دینا اور پھر اس میں سے توڑ مروڑ کر کے لوگوں کو بیان کرنا بہرحال آپ سب کو علم کی حاصل, علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ گمراہوں کے ہاتھ میں پڑ کر گمراہ نہ ہو جائیں بتاؤ آج ان گمراہوں کے کہنے پر کئی لوگ نہیں منا رہے ہوں گے شب برات ہمارا کیا جا رہا ہے ہمارا کیا نقصان ہے انہوں نے اپنا نقصان کر لیا کہ آج وہ عبادت نہیں کر رہے ہیں. آج وہ مسجدوں میں نہیں آ رہے مجھے بتاؤ کیا مسجد میں آنا گناہ کا کام ہے عبادت کرنا گنا کا کام ہے کیا یہاں پر چلو کچھ بھی نہیں کیا مسجد میں بیٹھا بیان سنا یہ تو بیان ان کے ہاں بھی ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے بہت سارے بیان ہوتے ہیں تو بیان کی فضیلت بھی انہی سے جا کر کے سنو ان کے ہاں کتنی فضیلت ہے ایک بیان میں بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے تو صرف اگر بیان میں بیٹھنے کا ثواب بھی معلوم کر لیتے تو آ جاتے ہیں خام خاں مخالفت کرنا اچھی بات نہیں بہرحال میں اب تھوڑی سی چیزیں آپ کے لیے شب برات کے متعلق ارض کروں ہاں ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے ایک تو جنہوں نے یہ سوال کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اطمینان ہو گیا ہوگا شب برات کہاں سے ثابت ہے ریکارڈ ہے پھر سے وہ کتابوں کے حوالے یاد کر لو جلد نمبر صفحہ نمبر سب اور پیش کر دیں دوسری چیز یہ معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے واٹس اپ بھرا ہوا ہے معافی نامے سے قطار لگی ہوئی ہے تین دنوں سے میرے اگلی پچھلی تمام چیزیں معاف کرو معاف کرو معاف کرو اچھا کام ہے یعنی معافی طلب کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا جس کو دیکھو اور بیچارہ لکھتا بھی نہیں کاپی پیسٹ ادھر سے اٹھائے ادھر کر دے لکھنے کی بھی کسی کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے ذرا آپ اس کے متعلق سوچو صحیح ہے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا حدیث پاک ابھی میں نے سنایا جس کے دل میں کینا ہو آج اس کی مغفرت نہیں ہوگی کینا کہتے ہیں مسلمانوں سے قطع تعلق کرنا مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے رشتوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے بھائی بہن سے بات نہیں کر رہا ہے بہت تو ایسے ہیں ماں بیٹوں میں بات چیت بند ہے معاذ اللہ رب العالمین حدیث پاک میں ہے جس نے دنیا میں سلا رحمی رشتے کو قطع کیا کٹ کیا قیامت کے دن اسے کاٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا سلا رحمی کو قطع کرنے والا حضور نے یہ بھی فرمایا جس نے تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے یہ بڑی وحید ہیں اس لیے بزرگوں نے ایک طریقہ اپنایا تھا آج کی رات جو کچھ بھی ہوا پچھلا سب بھول جاؤ معافی طلب کرنے کے لیے ہم رب کے حضور آتے ہیں مغفرت کے لیے لیکن اگر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں نمبر ون شرک اگر کیا ہو تو بخشش کی سوال ہی نہیں دوسری چیز اگر کینہ ہے دل میں دوسرے کے متعلق اپنے بھائیوں کے متعلق تو بھی بخشش کی یہاں پر ممانعت کر دی گئی مغفرت نہیں ہوگی تو بزرگوں نے یہ عادت ڈالی تھی امت مسلمہ کو کہ یہ شب برات آنے سے پہلے پہلے اپنے دل کے کینوں کو صاف کر لو معافی طلب کر کے صافتھر ہو جاؤ تاکہ آج بٹنے والی مغفرت تمہیں بھی مل جائے آج رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہو ہو ناموں کا کہ فلاں جہنم سے آزاد ہے فلاں آزاد ہے فلاں آزاد ہے تو ہو سکتا ہے ہمارا بھی نام اس فہرست میں شامل ہو جائے یہ دو چیزوں سے ہم کو آزاد ہو کر کے مسجد میں آنا تھا لیکن اس کا یہ طریقہ اپنائیں گے کہ جس کو سوشل میڈیا میں میں نے دیکھا لکھا ہوا بھی آ رہا ہے ریکارڈ بھی آ رہا ہے ویڈیو بھی آ رہے ہیں ساری طریقے ان لوگوں نے بنا کر رکھے ہیں پورا کا پورا بازار گرم ہے واٹس اپ میں معافی مانگنے سے کون سی معافی ہے بلکہ دل کرتا بھی نہیں ہے ایسے ایک گروپ کے ساتھ سارے لوگوں کو ٹکیا ٹک اور بھیج دیا ایک ساتھ اسے معلوم بھی نہیں کتنوں کے پاس گیا ہے معافی طلب کرنے کا یہ طریقہ ہے معافی کیوں طلب کی جاتی ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس کا دل آپ نے دکھایا ہے اگر ایسا ہی ہوتا تو بزرگا نے دین یہ فرماتے کہ جاؤ ایک چٹھی میں لکھ کر کے چوک پر لگا دو کہ جس کو بھی میرے سے تکلیف ہو مجھے معاف کرتا ہو جائے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا باہر سرکل پہ چوک پہ ایک چٹھی میں لکھ کر کے لگا دیتے میں نے جس کا بھی دل دکھایا ہوں مجھے معاف کر کے چلا جائے یہ معافی طلب کرنے کا طریقہ نہیں بذاتے خود اس سے معافی طلب کریں جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا ہے اس کے پاس جائیں یہاں پر نفس جانے نہیں دے گا یہی بات تو ہے میں آپ کو بتاؤں جتنی جلدی آپ یہ معافی نامہ بھیجیں کسی کو کہ مجھے معاف کر دیں اسی جگہ پر ایک دوسرا سولوشن میں آپ کو بتاؤں یہی فون تمہارے ہاتھ میں واٹس اپ کے ذریعے سے استعمال کر رہے ہو اور فلاں کو بھیج رہے معاف کر دینا وہیں اگر تم اس کے نمبر پر کال کر کے بات کر لیتے اسے کہ آج شب برات آنے والی ہے مجھے تھوڑا معاف کر دو پچھلے کئی باتیں تمہارے سے سخت ہو گئی اس کے لیے دل نہیں مانے گا بات چیت کر لیتے تمہارا دل نہیں مانے گا چھوڑو بھیج دیتے ہیں دیکھے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں یہ جو ہے نفس نے تمہیں اس طرح سے کرنے کے عادت ڈالی نفس امارا یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کے سامنے جھک جائیں ہم معافی طلب کرنے میں نفس کی شرمندگی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے نفس کو جھکاؤ اپنے نفس کو جب تک تم نہیں جھکاؤ گے تو معافی کی کوئی امید ہی نہیں یاد رکھنا قیامت کے دن یہی حقوق الباد تمہیں جانم میں لے کے چلے جائیں اس کا حق مارا اس کو ستایا اس کو پریشان کیا اگر یہ قیامت کے دن سب کھڑے ہو گئے تو پھر ان سب کو تمہیں نیکیاں بانٹنی پڑیں گی جو جو نیکیاں کیے تھے اور اگر نیکیاں کچھ ہے نہیں تو ان کے گناہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈالے جائیں گے یہ حقوق العباد میں یہی ہوگا قیامت کے دن اس لیے اگر معافی مانگنے کا شوق ہے بلکہ مانگنا چاہیے بھی اس طرح سے نہیں جاؤ ملاقات کرو اگر ملاقات کرنا پاسبل نہیں ممکن نہیں تو فون پہ بات کر سکتے ہیں آپ ان سے فون پہ بات کریں اور معاملات طے کریں کہ آپ دل سے مجھے معاف کریں اور مجھ سے جو ہو سکا میں آپ کو معاف کرتا ہوں یہ تمام چیزیں اچھی چیزوں میں سے ہیں آپ اس کی عادت ڈالیں یہ سب برے رواج ہیں واٹس اپ میں ابھی پتہ نہیں کیا کیا گھومے گا بہت ساری بلکہ اس زمانے کی سب سے بڑی بلا ہے یہ یہ بلا ہے گھروں میں ایسی گھسی ہوئی ہے لوگ دور دور بلاؤں کو دور کرنے کی دعائیں کر رہے ہیں اور سب کے ہاتھ میں بلا ہے اس کا استعمال بڑے غلط انداز میں کیونکہ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ان الدین ابن ان تشی الفاشین علی منف دنیا بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں بری خبریں پھیلاتے ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے تو یہ پھیلانے والا سب سے بڑا کام سوشل میڈیا کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھی باتیں پھیلائیں لیکن آتنٹک ہوں پروف والی ہوں پھیلائیں نشر و اشاعت میں ثواب ہے لیکن اس طرح کی بغیر پروف والی چیزیں یا کہیں سے کسی کا آ گیا اور اس نے دھمکی دے کر کے آپ کو میسج کیا اگر نہیں آگے بڑھاؤ گے تو سات لوگ مر جائیں گے نو لوگ مر جائیں گے آپ ڈر گئے ہیں ایسے بلیک میل اتنے ہوتے ہیں اگر سچی محبت ہو تو آگے بڑھاؤ سچی محبت ہو ساری محبت واٹس اپ میں دکھانی ہے سچی محبت ہو تو آگے بڑھاؤ اللہ کو ایک مانتے ہو تو آگے بڑھاؤ معذ اللہ رب اللہ تو کیا یہ واٹس ایپ میرے جنت میں جانے کا मैं دار ہے اس کو میں کیوں بتاؤں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں میرا مولا جانتا ہے ہم جس کے رب جلیل بہتر جانتا ہے ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس کے متعلق کوئی بھی اس طرح سے ٹارچر نہ کرے ایک دوسرے کو ایسے جو بھی میسج آئے اس کو آگے نہ بڑھاؤ ورنہ گناہ میں برابر کے شریک آپ بھی ہوں گے آپ نے میسج لکھا نہیں لیکن دوسرے کا آیا ہوا بڑھا دیا تو پکڑ تو آپ کی بھی ہوگی قیامت کے دن کیونکہ برائی پھیلانے میں آپ نے جو تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان تمام بری بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے ہے عزیزا نے وقار شب برات میں آج رزق کی تقسیم ہوتی ہے ہمارے ناموں کے متعلق آج فرشتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں اس سال یہ یہ معاملات کرے گا اس کے حصے میں اتنا رزق دیا جائے گا اور پھر پتا نہیں ہمارا نام مرنے والوں میں بھی لکھا جا سکتا ہے آج ہمارے سال کی ایک کتاب بند ہو گئی یہ رب الجلال کی بارگاہ میں پیش ہو گئی کہ پچھلے سال اس بندے نے یہ یہ سارے کام کیے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے میں نے کیا کیا کیے کیے نے کیا, کیا کیا اب آج کی رات صرف یہ احساس بھی ہو کہ بارگاہ الہی میں میری کتاب پیش ہوئی ہے پچھلے سال کی میں نے کیا کیا, کیا تھا سب فرشتوں نے بتا دیا ویسے رب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں مگر مولا فرشتوں کو گواہ بناتا ہے تم بھی بتاؤ کہ فلاں فلاں بندے نے کیا, کیا کیا ہے پچھلے سال کا سب انہوں نے پیش کر دیا اب رب تبارک کو تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا ہوگا کہ یہ بندہ جس نے پچھلے سال یہ تمام کام کیے اب اگلے سال اس کے یہ معاملات ہیں. اس کے لیے اتنا رزق لکھو اس کے لیے اتنی برکت لکھو اور اس کو زلیلوں میں لکھو اس کو عزت والوں میں لکھو اور اس کو زندہ رہنے والوں میں لکھو اس کو بیمار لکھو اور اس کے بعد اس کو مرنے والوں میں لکھو یہ تمام معاملات آج رب الجلال جل فرشتوں کو بتا رہا ہوگا قدیر و جبار خدا کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے لے کر کل سے پھر ایکٹو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا نام کن چیزوں میں لکھا گیا ہے آج کی شب ہمیں برکت والوں میں نام ہمارا آیا ہے بیماروں میں آیا ہے یا پھر صحت مندوں میں آیا ہے نیکیوں میں رہنے والوں میں ہمارا نام شامل کیا گیا ہے یا نہیں ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں اور جب معلوم نہ ہو کر کے ہمارے اندر اکڑ اتنی ہے ہم غرور اور تکبر کے ساتھ زمین پر ایسے چلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جنت ہمارے لیے واجب ہوگی جنت تو ہماری ہے میرے عزیزوں خوف کرو بارگاہ رب العزت کے فیصلوں سے قرآن عظیم میں رب ربطہ اعلیٰ پرماتا ان شربک بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اور اس کی پکڑ جب سخت ہوتی ہے تو سب سے بڑی پکڑ تو یہ ہے کہ وہ ایمان چھین لیتا ہے جس سے وہ ایمان ختم کر دے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا ایمان کی دولت کسی سے چلی گئی تو خدا کا سب سے بڑا عذاب اس پر آیا ہے رب تبارک و تالا اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ لکھ دیتا ہے ادیس بات میں ہے شب برات ہو کہ شب قدر ہو یا پھر مرنے سے پہلے بھی ہو مشرک اگر ہوا کافر اگر ہوا ایمان نکل گیا تو اس کی بخشش تو ہو ہی نہیں سکے بلکہ قیامت کے دن ان کے متعلق فرمایا گیا سنو جن کی کفر پر موت ہوئی جو کافر مرے دنیا میں قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد دوزخ میں ڈالے جائیں گے دوزخ میں ڈالنے کے بعد دوزخ کی نہ کیا جب انہیں نیچے طبقے میں لے جائیں گی ہر طرح کے عذابات کا سامنا ہوگا اتنے سخت عذاب اللہ اکبر دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا یہ دوزخ کا ہلکا عذاب ہے منیمم کسی کو اگر دیا جائے تو یہ ہلکا ہے پھر جس کے لیے اللہ نے فرمایا عذاب علی عزابن عوی، دردناک عزاب دردناک اذاب بڑا عذاب وہ مولا ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے عذاب دو میں سنو جس کی کفر پر موت ہوئی دوزخ میں ڈالے جائیں گے جو دوزخ کا دربان ہے فرشتہ حضرت مالک رضی اللہ تعالی حضرت مالک, مالک مال, مال, مال, مال, یہ فرشتے ہیں علیہ السلام bravery, تक تक وہ دربانے دوزخ دروازے پر ہوں گے یا جتنے دوزخی ہی ہیں چیختے رہیں گے چیخ لگاتے ہیں اتنا پکارتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کرو ہماری طرف توجہ کرو تو پھر ان کی پکار اتنی بلند ہوتی ہے کہ پورے دوزخ میں آوازیں دہلتی رہتی اس کے بعد مالک دوزخ یعنی دربانے دوزخ حضرت مالک ایک بار بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے حدیث دربان دوزخ ان کی طرف دیکھتے ہیں کیا بات ہے کیوں چلاتا رہے ہو تم لوگ ایک ہزار سال کے بعد تب اہل دوزخ کہتے ہیں اے مالک اے دربانے دوزخ ہم رب زلجلال سے بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے معاملے میں کچھ سفارش کرو رب تبارک و تعالی سے ہم کچھ کلام کرنا چاہیں گے کہ وہ ہمیں یہاں سے نکالے حضرت مالک کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری بات میں مولا تک پہنچا دوں گا رب تعلی تک پہنچا دوں گا تو اس کے بعد سے پاک میں پھر ہزار سال گزر جاتے حضرت مالک کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا دوزخیوں کی طرف دوبارہ وہ توجہ کرتے ہیں کیا بات ہے تو دوزخیوں نے کہا کہ مالک ہم رب سے بات کرنا چاہتے ہیں حضرت مالک کہتے ہیں میری اب تک رسائی نہیں ہوئی میں تمہارا اریزا پیش کروں گا رب تعالیٰ کے یہاں تک کہ تیسرا ہزار سال گزر جاتا ہے یہ دوزخ میں جلتے رہیں گے اسی طرح عذاب میں مبتلا رہیں گے تیسرے ہزار سال کے بعد عزر مالک ادھر دوزخ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اہل دوزخ بشارت تو تمہارے لیے کہ رب تعلی کی طرف سے یہ جواب آیا ہے لا یور ہند ان کی طرف نہ دیکھا جائے گا نہ ان کی طرف رحم کیا جائے گا مولا نہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے اور نہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے اب بند کرو آواز فرمایا گیا حجی سے پاک میں مایوس ان کے چہرے لٹک جائیں گے اہل دوزخ واپس پھر اپنے عذاب کی طرف آئیں گے اس لیے کہ اب کوئی امید بھی باقی نہیں رہی تین ہزار سال تو امید پر دوزخ میں جل رہے تھے کہ اب بات ہوگی رفتالا سے اب کلام ہوگا شاید وہ بہتوں کو معاف کر کے نکالا ہمیں بھی نکالے گا لیکن جواب یہ آیا کہ یہ سب اب جو موجود ہیں یہ کفر کی حالت میں مرے ہوئے ہیں یہ شرک کی حالت میں مرے ہوئے ہیں کافروں اور مشرکوں کے لیے رب فرماتا ہے نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا نہ رحم کیا جائے گا ان لا یغ فروش ربھی وہ ما دون مادی کلیم یشا شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو بھی ہے جسے چاہے رب تعلیٰ معاف کرے گا یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے میرے عزیزوں ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کہ اگر مولا تعالیٰ ہمارے کسی عمل سے غضب میں آئے تو کہیں وہ ہمارے ایمان کی دولت کو سلب نہ کر لے اور یہ نہ فرما دے نکل جا تو میرے خاص بندوں میں سے کفار و مشرقین تو جب پسند ہیں بہت ان کی عادتیں اچھی لگتی ہیں جا انہیں کے جماعت میں شامل ہو جا آج آپ سب سوچو ذرا بہت سارے نوجوان یہی چاہتے ہیں آ کر کے صرف یہ کہیں کہ مولانا سارے لوگ تو جی رہے ہیں اچھے سے وہ اگر ناچ رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں آپ ہمیں کیوں روک رہے کفار بھی ناچ رہے ہیں کرسچن بھی ناچ رہے ہیں یہودی بھی ناچ رہے ہیں ہم مسلمان ہو کر کیا ڈانس نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تمہارا سوال یہ دنیا میں سارے لوگوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہم آپ کو منع کر رہے ہیں تو برا لگا یہ دنیا کا فیشن ہے آپ نہیں سمجھ سکو گے آپ پرانے لوگوں میں سے ہیں ہم نئے زمانے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم کچھ ماڈرن بننا چاہتے ہیں فلم ایکٹروں کو دیکھ کر ان کی طور طریقے کو اپناتے ہوئے نکل پڑے اور پھر یہ سمجھا کہ ہم ایک نئے راستے پر چل رہے ہیں سنو ٹھیک ہے جس کا راستہ چاہے اپنا لو جس کا راستہ کیونکہ تمہارے لیے نہ میں چھڑی لے کر کے بیٹھا ہوں نہ اللہ کا کوئی فرشتہ تمہاری گردن جھکا کر تمہیں عبادت کرنے کے لیے آئے گا بلکہ رب تعلق دنیا میں تمہیں آزاد رکھا ہے تمہیں جو مرضی میں آئے کرو جو اچھا لگے کرو قیامت کے دن قیامت مشرقین اچھے لگتے ہیں جن کو لوگوں کے ہاتھوں کے شراب کی بوتلیں پسند ہیں جو خانے شراب تاش کے اڈے یہ سب بہت اچھے لگتے ہیں جنہیں اور پھر یہ فلمی دنیا کے تمام تر ظالم دجال قسم کے خرافات مچانے والے اور پورے گھروں کو تباہ کرنے والے ایکٹر انہیں پسند ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ کوئی بات نہیں تمہیں مبارک ہو قیامت کے دن کہا جائے گا جن کے ساتھ تو دنیا میں رہنا پسند کرتا تھا آج ان کا ہاتھ پکڑ وہ جہاں جا رہے وہیں چلا جا آج وہ جہاں جا رہے وہیں چلا جا وہاں سے ہاتھ چھڑا کر کے تم تو بھاگو گے نہیں میں تو رسول اللہ کا امت ہوں میں میرے آکا کے پاس آؤں گا میں اپنے نبی کا نام ہوں سنو حدیث دوڑتا ہوا آئے گا تو ہے حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آتے حضور پاک سے عرض کرتا ہے رو کر کے چلا کر کے مجھے فرشتے دوزک کی طرف کھینچ رہے بچا لیجی نبی ہے کون اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جواب آئے گا تو کون ہے بلکہ اس آقا کی عادت مبارکہ یہ فرماتے میں بھرے مجمے میں بھی اپنی امتیا کو پہچان لوں گا کروڑوں کی تعداد میں پوری امتیں وہاں ہوں گی مگر اپنی امت کو میں ضرور پہچانوں گا ہزاروں کی لاکھوں کی بھیڑ میں بھی یہ بھی حدیث پاک میں لیکن ایک حدیث میں یہ ایک بندہ آئے گا اور حضور اس سے پوچھیں گے تو کون ہے کہے گا حضور میں آپ کا نام لیوا میں آپ کا امتی ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو نہیں اس بات کا علم ہے تو دنیا میں کسی اور کو پسند کرتا تھا جا آج اس کو پکڑ لے وہ جہاں جائے چلا جا آج میں یہی کہنا چاہوں گا میں آپ کے اوپر کوئی سختی کا معاملہ لے کر کے نہیں آیا ہوں آپ کے پیچھے پیچھے گھومتے ہوئے محلے بھر میں نہیں آ رہا ہوں میں آپ کو تو یہاں سے ایک میسج دینا چاہوں گا تمہیں جو چیزیں اچھی لگیں کرو لیکن قیامت کا منظر یاد رہے میدان قیامت یاد رہے بس اتنے کام کرو کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کی ہمارے اندر نوبت یعنی کیفیت باقی رہ جائے حضور کو منہ دکھا سکیں ارض تو کر سکیں کہ آقا نفس کی شرارتوں سے بہک تو گیا تھا لیکن محبت دل میں آپ کی رکھتا تھا حضور آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ تھا شرارت نفس نے مجھے بہکایا ضرور تھا اے میرے عزیز و غلاموں ان کو چھوڑ کرنا ہماری دنیا ہے اس رسول کو چھوڑ کرنا ہماری قبر ہے اس نبی کو چھوڑ کرنا ہماری حشر ہے کچھ بھی نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہو کر ہماری کون سی زندگی ہے آج کی رات اگر یہ احساس نہیں جاگا تو پھر بیکار ہے ایسی ہزار راتیں پھر بیکار ہے ایسی زندگی بھر بار بار آنے والی راتیں آج بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ رات تو آج رور پر ناچنے کی ہے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر کے باہر کھیل کود کر پوری رات گزارنے کی ہے ادھر مؤذن فجر کی اذان دے رہا ہو ادھر لوگ بستر پر جا رہے ہیں یہ آج کی رات کا تماشا لوگوں نے بنایا ہے پٹاخے اڑا ہو قبرستان جاؤ تو کہ کہاں مار کے ہنسو اور اگر کسی کے ہاتھ میں بائک آئے تو ایسے اڑا ہو کہ کئی لوگ اس میں حادثوں کے شکار کئی لوگ اس رات میں لوگوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنتے ہیں سنو آج کی رات فرشتے بھی اترتے ہیں بے حساب انگینت تعداد میں فرشتے تم جس وقت اس طرح سے اڑا رہے ہو ہو سکتا ہے ہم سے تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے وہ ملائقہ تمہارے ہر کام کی گواہ بنیں گے صبح واپس رب کے حضور جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حالت میں تم چھوڑ آئے جب تم دنیا سے آ رہے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے فرشتے سچ سچ بتائیں گے حیائی کر رہا تھا فلاں بندہ آج مسجدوں سے تیرے ذکر کی آوازیں آ رہی रही لیکن فلاں بندہ وہاں پر اپنی گاڑیوں میں اچھل کود مچا رہا تھا بے حیائی خوراکات اور فحاشی اور اپنے برے اعمال سے لوگوں کو ایزا پہنچا رہا تھا یہ ملائکہ رب رفتالا کے حضور پیش کریں گے اور رب رفتالا کی طرف سے جو جلال نازل ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہیں ارے میاں نئی سال کی نئی شروعات ہو رہی ہوتی ہے ایک سال ہماری زندگی کا ختم ہوا اور یہاں سے نیا سال شروع ہو رہا ہے اب یہاں اپنی قسمت میں آج کیا لکھا گیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے نا آج رفتبار کو تعالیٰ کیا لکھ رہا ہے فرشتوں کو ہمارے بارے میں میں بتاتا ہوں ہم کو معلوم نہیں لیکن ہم احساس کر سکتے ہیں. کیسے جے جے جے جے میں فجر کی نماز میں حاضر ہوا میں بارگاہ اللہی میں شکر بجا لاؤں گا کہ مولا میرے اس سال کی پہلی نماز تو تھی نے لکھ دی ہے اور جو سویا اور جو بھاگا وہ خود پہچان لے کہ کل کی رات میری کتاب میں بے حیائی لکھ دی گئی ہے محرومی لکھ دی گئی ہے اسی لیے مجھے مسجد سے باہر کیا گیا میں بیٹھا تو تھا مجھے مسجد میں ربتالا نے صبح نہیں بلایا اس کا مطلب ہے کل کی کتاب میں مجھے محروم لکھا گیا ہے کتنے محروم لکھے جائیں گے وہ ان کو خود معلوم ہوگا کل کی دن اور کل کا دن کس حالت میں گزر رہا ہے یا آپ کو خود پتا چلے گا کہ آج میری زندگی کے کتاب جو نئی شروع ہو رہی ہے اس کے پہلے پیج پر فرشتے کیا لکھیں گے کل اگر روزے سے ہیں تو الحمدللہ شکر بجا لاؤ اے رب قدیر تیرا احسان ہے میرے اس نئے سال کے پہلے دن تو نے روزہ لکھ دیا ہے روزہ لکھا ہے اور جس نے کل کا دن گانے سننے میں گزارے بے حیائی دیکھنے میں گزارے بہت سارے لوگ تو پلان بناتے ہیں ان دنوں میں سینما جانے کا عیدوں تہواروں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنیما بھی نہیں کرنا چاہیے ان کے لیے بھی یہ بات سمجھ لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج کی رات رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان کے نام بدبختوں میں لکھے جائیں ہرما نصیبوں میں لکھے جائیں کمبختوں میں لکھے جائیں جنہوں نے کل کا دن گزارا انہیں خود پتا چل جائے گا کہ آج کی رات ہمارے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے اور کل جو اچھے سے دن گزار لیا میں باقی پورے سال کی بات تو نہیں کرتا لیکن سال کی شروعات جس کی اچھی ہوئی رب کی زاد سے امید ہے کہ سال پورا اچھا گزرے گا ہماری کتاب کی شروعات پہلا پیج اگر اچھا لکھا گیا میرے رب کی زاد سے یقین ہے کہ آگے کے سفے بھی اچھے ہی لکھے جائیں گے اور جس کا پہلا پننا بگڑ گیا ہے ہوتا اسی ہے کتاب میرے سامنے لا کر پیش کی کر دی گئی ایک بھری کتاب کھولا میں نے اس کے پہلے پیج پر گالیاں لکھی گئی بند کر دیا یہ کون بدبخت بخت مجھے کتاب دے دیا کس چیز کی ہے میں آگے کیوں پلٹوں پہلے پیج پر اتنی غلاثت لکھی ہے اے رب قدیر کے حضور مغفرت طلب کرنے والو آج رب تبارک و تعالی سے اتنی طلب کر لو کہ ہماری نئی کتاب کا پہلا پننا نیکیوں سے بھر جائے نیکیوں سے بھر جائے اس کے لیے آپ کو عملی میدان میں بھی آنے کی ضرورت ہے یہ رہی بات ہمیں خوف کی احساس کی اب رزق کی تقسیم ہو رہی ہے پورا سال کچھ لوگ بے برکتی کی شکایت کرتے رہے ہماری روزی بند ہے دکان بند ہے تجارت بند ہے ایک بات یاد رکھو جتنا تمہارے مقدر میں لکھا جائے گا اتنا مل کے رہے گا چاہے تم ہزار لوگوں کو بولو یا ایک کو بولو یا ستر کو بولو جتنا ملنا ہے وہ آج بٹ گیا تو کیوں دوسروں کو بول کر مطلب ہے آپ کو ایسا لگتا ہے چار لوگوں کو بولوں گا تو میرا رسک بڑھ جائے گا آج جو دکان بند پڑی ہے یا کم دندا ہو رہا ہے میں اور پانچ چھ لوگوں کو بولوں تو کچھ اور بڑھ جائے گی تمہارے حصے میں جو لکھا گیا آج کی رات وہ اگلے سال تک تمہیں مل کر رہے گا لو لگاؤ اور اس ربلال کی طرف ملے تو اس کا شکر ہے نہ ملے تو اس کے دربار میں دعا ہے لوگوں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا سمت ان فلاں موم سک اللہ ووما یوم سک بعد اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ نے جن انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا وہ ہمارا یوم سکھ فلاح مور سے اللہ فرماتا ہے اور جس کے لیے رب نے بند کر دیا کوئی نہیں کھولے گا چاہے کوئی بابا ہو کوئی کسی طرح کا عامل ہو کسی کی بند روزی کو اگر رب نے بند کر دیا تو کوئی نہیں کھولے گا یہ یقین رکھ کر کے چلو ہمارے حصے میں آج جو رزق بٹ رہا ہے وہ ہمیں اتنا مل کر رہے گا لوگوں سے شکایت نہ کریں حضرت موسا کلیم اللہ علی تسلیم کے زمانے میں ایک معاملہ ایسا پیش آیا تھا کہ ایک فیملی کو ایک خاندان کو آپ نے دیکھا شوہر بیوی اور ایک بچہ بہت غریب تھے صرف کپڑے آدھے پہنے ہوئے تھے ایک چادر تھی ان کے پاس تینوں اوڑے ہوئے تھے حضرت تھے علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا تو وہ رو رہے تھے پوچھا کیوں رو رہے ہو کہا ہم بہت غریب ہیں محتاج ہیں مفلس ہیں دعا کرتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رب تبارک و تعلی فرماتا ہے اے موسیٰ ان کے حق میں یہی بہتر ہے وہ کھا پی رہے ہیں زیادہ مالدار ہونے کی وہ دعا کروا رہے تھے کہ کچھ اچھا مال مل جائے ہم بھی بڑے گھر میں جیے سب کے لیے عبرت ہے اس میں رب تعلیٰ نے فرمایا اے موسا ان کے لیے وہ زندگی بہتر ہے وہ بندوں کو حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کہ رب کا یہ حکم ہے کہ تم اسی پر گزارا کرو وہ تینوں کہتے ہیں برسوں سے گزارا کر رہے ہیں ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی آپ کچھ دلا دیں گے تو حضرت موسا علیہ السلام پھر رب تعلی کے حضور گڑ گڑا رہے اے مولا تو اپنے فضل سے کچھ تو عطا کرتے کچھ زیادہ دے دے تیرا محبوب نبی عرض کر رہا ہے رب تعلی نے پرما اے موسیٰ جاؤ ٹھیک تمہارے کہنے پر میں انہیں عطا کروں گا جاؤ ان سے کہہ دو تینوں کو میں نے ایک ایک مرتبہ مانگنے کا मांगने کی اجازت دی وہ جو مانگیں گے ایک مرتبہ وہ دے دوں گا ایک ایک دعا تینوں کو دی گئی آپشن یعنی اللہ تعالی نے سیدھے من و سلم نہیں اتارا تینوں کے لیے کپڑے نہیں اتارا بلکہ آپشن دے دیا کہ جو مانگنا ہے ایک بار میں مانگ لو مرد کو ایک بار کی دعا عورت کو ایک بار کی دعا بچے کو ایک بار کی دعا ایک ایک چانس ہے تینوں کو جو مانگنا ہے مانگو یہ میرے مولا کی حکمت سے رب تبارک و تعالی کی حکمت سے حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں تو بہت بڑی چیز مل گئی یعنی اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے تو سیدھے بادشاہت بھی مانگ سکتا ہے مجھے اتنے ملکوں کا بادشاہ بنا دے رب کا وعدہ ہے جو مانگو گے دے دوں گا اس کی طرف سے آئی بات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ بات آئی حضرت موسا علیہ السلام نے کہا بہت بڑی چیز تمہیں دیا ہے رب نے کوئی سامان نہیں دیا بلکہ آپشن دے دیا جو چاہو مانگ سکتے ہو تو بڑے خوش ہوئے حضرت موسا علیہ السلام وہاں سے نکل گئے عورت جو اس میں تھی ادھیڑ عمر کی تھی اس نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ ہم تینوں کھڑے ہو کر کے دعا مانگیں گے آپس میں شوہر یہ کہا کہ میں غسل کر کے آتا ہوں ایک ندی کے کنارے یہ لوگ کھڑے تھے میں غسل کر کے آتا ہوں جب تک تم یہاں کھڑی رہو نہاں دھو کر کے اچھی ایک ایک دعا ایک گھر مانگے گا ایک مال مانگے اور ایک سواریاں مانگے سب کچھ آ جائے گا تو تینوں کا فیصلہ ہوا وہ نہانے کے لیے چلا گیا عورت کو صبر کہاں اور عورت کی ایک عادت یہ ہے وہ چھوٹا بننے کی بہت کوشش کرتی عورتوں کی ایک فطرت ہے بڑی سی بڑی عورت کو بھی اگر چھوٹی کہہ دو تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے یہ عادتیں ہیں اب وہ بیچاری صبر نہ کھائی اسی وقت اس کے پاس جو ایک آپشن تھا اس نے کہا بیٹا اور اس کا باپ مل کر کے جو مانگنا ہے مانگ لیں گے میں اپنا آپشن مانگی لیتی ہوں اے اللہ مجھے ایک حسین و جمیل چھوٹی عمر کی لڑکی بنا دے دعا قبول ہو گئی وہ بہت حسین و جمیل بن گئی خوبصورت اتنی شہزادی نوجوان اور چہرہ چمک رہا تھا اس کی خواہش پوری ہو گئی بے اپن ہوتا ہے جب مل جائے تو. تو مانگ لیا اس نے اتفاق ایسا کہ ایک بادشاہ کا شہزادہ شکار پر ادھر آیا ہوا تھا واپسی پر اس نے دیکھا بہت حسین و جمیل دوشیزہ ہمارے اس احاطے میں آئی کہاں سے اس نے زبردستی اس خاتون کو اٹھوا لیا وہ حالانکہ بھاگنے کا ارادہ نہیں کی اپنے شوہر کے ساتھ رہنا تھا اسے لیکن شہزادے کی بری نظر کی شکار ہو گئی سپاہیوں نے اس خاتون کو اٹھایا زبردستی بہت خوبصورت لڑکی بنی تھی اپنی دعا سے مانگ لیا تھا تو شہزادے باندھ دیا اور اپنے محل کی طرف لے چلا ادھر بیچارہ شوہر نہا کر کے واپس آیا پوچھا بیٹے سے اما کہاں گئی کہا وہ اس نے دعا کر لی تھی خوبصورت بن جاؤں وہ بن گئی اور ایک کوئی بادشاہ کا ہموار کوئی اس کا کوئی سپاہی رہا ہوگا شہزادہ خوبصورت کیا بن گئی یہ بادشاہ کے ساتھ چلی گئی تو اس نے آؤ دیکھا نہ اپنے پاس جو تھا اپشن ایک دعا کا غصے میں آ کر کے اس نے کہا مجھے مولا تو نے جو دعا کا ایک اپشن دیا میں اس آپشن میں یہ کہتا ہوں کہ اسے خنزیر کا بچہ بنا دے اس عورت میری بیوی کو خنزیر کا منہ دے دے بس اور کچھ نہیں مانگنا ہے مجھے قصہ اتنا تھا اس کی بھی دعا قبول ہو گئی کیونکہ رب تعلی کی طرف سے حکم یہ ہوا تھا کہ ایک بار مانگو جو بھی ہے وہ مل جائے گا اور اس نے جیسے مانگا وہ خاتون ابھی محل پہنچی نہیں تھی شہزادے کے پیچھے جو بیٹھی تھی اس کا چہرہ خنزیر کا ہو گیا گلی جانور کا چہرہ اور جسم بھونڈا وہ بات چیت تو کر رہی ہے لیکن جانور کی شکل ہے تو جیسے ہی وہ محل کے قریب پہنچے تو چھوٹے چھوٹے بچے سب مزاق اڑانے لگے آج شہزادے صاحب نیا شکار لے کے آئے یہ پتہ نہیں کیسا شکار ہے شکل نیچے کی انسان کی اوپر کا چہرہ خنزیر کا ہے تو بعد میں اس کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا تو مارتے ہوئے اس عورت کو وہاں سے محل کے پاس سے بھگا دیا کہ نکل جاؤ وہ روتے روتے وہاں سے پھر اپنے اس علاقے پر آئی اپنے شوہر سے معافی طلب کرنے لگی کہنے لگی میرے اس قصور نہیں تھا اس ظالم نے مجھ پر بری نظر ڈالی اٹھا کر لے گئے شوہر نے بہرحال معاف کر دیا ٹھیک ہے بھٹکا ہوا جو بھی واپس آ جائے معاف کرنا چاہیے میری بیوی آپ کیا ہے بچے کے پاس ایک دعا کا اپشن تھا اس سے کہا کہ بیٹا آپ کچھ اور نہ مانگو اتنا کہو اما جیسے پہلے تھی ویسے ہو جائے اس نے مانگ لیا اے اللہ میری ماں پہلے جیسے شکل میں تھی ویسی بنا دے اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی اس کی ماں صحیح ہو گئی اب وہ جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے حضرت موسا علیہ السلام کا گزر واپس پھر وہاں سے ہوا حضرت موسا نے پوچھا کیا کیا مانگا تم لوگوں نے محل مانگا ہوگا سواری مانگی کہا نہیں کہاں مانگتے بے صبر پنے یہ خوبصورت بننے کے چکر میں چلی گئی اور میں نے दिया دعا کر دیا اسی پر وہ بھی قبول ہوئی بعد میں پھر صحیح کرنے کے لیے بچے کی دعا کام آئی حضرت موسا علیہ السلام سے رب نے فرمایا اے موسا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جتنا ان کے حق میں ہے اتنا ہی بہتر ہے رب تعلیٰ نے جن کے لئے جو مقدر رکھا ہے گھوم پھر کر کے وہیںؤ کچھ لوگ راتوں رات کروڑ پتی بننے کے ایسے ہی خواب دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ابھی میں یہاں سے نکلا ابھی کروڑ پتی بن جاؤں گا پھر وہ کب پتی بنتا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا اس لیے ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالی کے رزاق ہونے پر یقین رکھو بس ہمارے مقدر میں اس نے جو دیا ہے اس میں ہر سو تمام و لالچ دو چیزوں کی عادت ڈالیں پہلی چیز جو ملا ہے اس پر شکر کرنا اور اگر کسی چیز کی کمی ہے تو بندوں سے شکایت نہیں رب کی بارگاہ میں دعا کرو یہ دو عادتیں کسی انسان کے اندر آ جائیں تو پھر دیکھیں رب تعالیٰ اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں لائے گا کبھی کسی کے سامنے مخلوق کے سامنے تم ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے کیونکہ جو تمہاری تکلیف ہے تمہیں عرض کرنا ہے مولا سے اور جو مل گیا ہے اس کا شکر بجا لانا یہ دونوں آدتیں ختم ہو گئیں جس کے پاس آیا وہ کبھی شکر بجا نہیں لاتا آج مجھے بتاؤ میتوں پر قرآن پڑھنے والے اپنے گھروں میں تیزا چالیسویں کے بعد پھر اپنے مردوں کو بھول جانے والے موسم موسم پر قرآن پڑھنے والے وہ بھی غموں کے کب اپنی شادیوں میں قرآن پڑھاتے ہو اپنے ولیموں میں کب قرآن پڑھاتے ہو منگنی کی محفلوں میں کب قرآن خانی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اگر ہم کہیں کہ کیوں نہیں ہوئی قرآن خانی تو تمہارا سوال یہ ہوگا کوئی غم کی محفل تھوڑی نہ خوشی کی محفل معاذ اللہ معاذ اللہ رب العالمین یعنی خوشی کی محفل میں رب کو یاد نہ کرو جب کسی کی موت ہو تب رب کو یاد کرو وہ بھی ایک مدت کے لیے بس چالیس دن کے بعد پھر ختم کرو یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے تو پھر تمہارے اندر رزق کی برکت کہاں سے آئے گی بے برکتی کی شکایت جو آج ہے وہ ہمارے اپنے امال ما من ما مولا فرماتا جو مصیبت یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ڈالو دکان والے جاب والے یا پھر کسی بھی طرح کے لوگ رات میں گھر آنا تمہارے پاس چھٹے پیسے کیوں نہ ہے ایک روپیہ ہی آج کاروبار میں ہوا ہو اسے رکھو سامنے میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں تمہیں برکت کا سونے سے پہلے اپنی وہ آج کی کمائی کو پاس رکھ کر گیارہ مرتبہ الحمد الحمدللہ الحمد الحمدللہ، الحمدللہ کہو کہوں اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے لائن شکر تم اگر تم نے شکر بجا لایا میں اپنی نعمتیں بے حساب عطا کروں زیادہ اتا کروں جو کچھ بھی ملا ہے اسے رکھ کر کے شکر تو بجا لوگوں کو حساب کتاب دینے کے لیے اپنی چوپڑیاں لے کے تو گھومتے ہیں سیٹ کو بتانا ہے نوٹ بک میں موجود ہے ساری چیزیں رب زلجلال کی عطا کی ہوئی نیامتیں اس سے کیوں نہیں عرض کرتے کبھی مسجد میں آ کر اے رب کریم تیرا شکر ہے آج ت نے مجھے چونی اتا کی آج اٹھنی ملی ہے نہیں منہ پسور کر کے لوگوں سے بھاگتے ہیں کچھ بھی نہیں ملا ہائے ہائے دکان میں سب مندا پڑا ہوا ہے یہ شکایتیں بہت زیادہ ہیں ہمارے متعلق آج جو فیصلہ ہو گیا ہے اتنا رزق ہمیں ملے گا بلکہ احساس کے لیے میں آپ کو بتاؤں دن بھر کیا کیا کیا یہ بھی یاد رہنا چاہیے صبح کی نماز بستر میں چلی گئی زہر میں آنے کا موقع نہیں ملا اصل میں گاڑیوں میں ادھر ادھر گھومتے رہے مغرب میں پھر بیزی رہے اور ایسے میں تمہارا دن گزرا پھر بھی اس مولا نے تمہیں کچھ نفع دیا اور شکایت کرتے ہو حق ہی نہیں ہے ہمیں شکایت کرنے کا رب ربطیہ حضور آیا ہی نہیں اس کی عبادت کا حق ادا ہی نہیں کیا تو پھر ہم کو کیا حق بنتا ہے کہ اس سے شکایت کریں مجھے کم دی آج مجھے آج کم ملا ہے بولنے کا حق ہے مجھے بتاؤ کام کرنے کے لیے ہم نے مزدوروں کو لگایا ہے ایک مزدور صبح آٹھ آت بجے آتا ہے اور شام تک پانچ بجے تک کام کرتا ہے اور اس کی روز کی ہم لوگوں نے اجرت طے کر رکھی پانچ سو روپے تجھے دیں گے ایک مزدور آیا آدھا گھنٹہ کام کیا اور جب اجرت دی جا رہی تھی اس کو تو ہم نے دس روپے دیے یا سو روپے دیے پھر یا دو سو روپئے دیے تو دو سو روپئے لے کر کیا وہ آدھا گھنٹہ کام کرنے والا ہمیں منہ دکھانے کے قابل ہے کیا وہ پوچھے گا ہم سے سب کو پانچ پانچ سو دیے مجھے کیوں نہیں دیے اسے خود معلوم ہے کہ میں نے کام کیا ہی نہیں مانگوں کیوں میں پھر بھی سیٹ نے دے دیا آدھے گھنٹے کا اچھی بات یہ سچا مزدور یہی کر کے جائے گا اور یہاں اکثر ہم جھوٹے مزدور نکلے ہم نے رب تبارک کو تالا کی عبادت کی ہی نہیں پھر بھی وہ کھلایا پلایا اور بہترین زندگی تھی پھر بھی ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کم کیوں ملا مجھے کم کیوں دیا جا رہا ہے اگر رب تالا کی طرف سے یہ جواب آتا ہے بندے تو نے میری عبادت کہاں کی جن مزدوروں کو میں نے عطا کیا ہے بعض اولیا وہ ہیں جنہوں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا مولا کے حضور آ جاتے تھے تو ایسے ایسے مشائق اللہ اکبر لکھنوں میں ایک بزرگ حضرت مخدوم محمد شاہ مینا رضی اللہ تعالی دیوار پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے دیوار پر کھلی دیوار بہت اونچی اس پر ایک ہی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے اس پر نماز پڑھتے تھے کیوں جانتے ہیں آپ رات بھر نماز کے لیے بیٹھتے تھے اور کبھی اونگ آتی تو نیچے گر جاتے تھے کہتے ہیں کہ میری غفلت کی یہی سزا ہونی چاہیے کہ میں دیوار سے گر جاؤں اس مولا سے میں ایک پلک جھپک کر کے غفلت میں آؤں اور پھر کبھی کبھار زمین پر نماز پڑھتے تو آس پاس کانٹے بھی چھا کر کے رکھتے تھے کیا اگر نیند میں جھولے آئے اور گروں تو کانٹوں پر گروں اس لیے کہ رب سے قافل ہونے والے کی دنیا میں یہی سزا ہونی چاہیے اپنے لیے عزت مخدوم شاہ مینا رضی اللہ تعالیٰ عبادت کا یہ طریقہ اپنایا تھا دیوار سے کئی مرتبہ گرے اس کے بعد فرماتے ہیں ظاہر سی بات ہے گرنے کا ڈر ہوتا تھا تو نیند کیسے آئے گی دیوار سے گرنے کا جسے ڈر ہو نیند آئے گی کیسے کانٹوں پر اگر سر چل جائے چڑھ جائے تو نیند کیسے آئے گی یہ وہ اولیا ایک ہیں جنہوں نے رب کی حضور ایسی مزدوری کی ایسی عبادت کی تو کیا مولا اپنی شان کے مطابق انہیں نہیں عطا کرے گا؟ اور ہم ان کو دیکھتے ہیں ان اولیاء کو تو نے بے حساب عطا کی اور ہمیں کیا ہمیں رزق میں محتاجی کیوں آئی ذرا کمپیر تو کر کے دیکھو وہ رات کی عبادتوں کے لیے اتنا اہتمام کرتے تھے دیوار پر بیٹھ کر آس پاس کانٹے بچھا کر گروں تو میں کانٹوں پہ گروں اور یہاں ہماری تو فرض غائب ہے ہمارے فرائض غائب ہیں تو کیا ہمارا حق بنتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ عدل کرنے پر آئے تو ہمیں وہ سال بھر بھی بھوکا رکھ سکتا ہے سزا کے طور پر رب تبارک و تعالی ہماری اگر سانس بند کر دے کہ میری مفت میں تم ہوائیں استعمال کر رہے ہو نماز نہیں پڑھتے میں ہوائیں روک دوں گا کیا کرو گے کہاں سے لاؤ گے اس کی ہوائیں ہیں اس کی زمین اس کا آسمان اس کی کائنات ہے ہم اس کی تمام چیزیں مفت میں استعمال کرتے ہیں میرے و رب جلال کی ذات پر یقین اور توقل ایسا ہو کہ رزق کے معاملے میں خاص طور پر میں آج عرض کر رہا ہوں یہ شکایتیں بند کرو اور رہی بات حلال کمانے کی اس میں بعض لوگ یہ سوچ کر کے بیٹھے یہ میرے لائق راستہ نہیں ہے میرے لائق راستہ نہیں ہر ایک نے اپنا اپنا بنا کر کے رکھا ہے میرے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے میرا سٹینڈرڈ نہیں ہے حلال کمائی اگر ٹھیلے پر کھڑا ہو کر کے دن بھر کوئی اپنی روزی کماتا ہو تو وہ بھی افضل عبادت ہے اس میں کہیں پر بھی شرمندگی کا احساس ہرگز نہیں آنا چاہیے تجارت حلال ہو سچ بول کر تجارت کرتا ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کی کرتا ہو بس یہ کہ حرام کاری نہ کرتا ہو وہ افضل عبادت میں ہے فرمایا گیا نمازوں کے بعد سب سے افضل عبادت حلال روزی تلاش کرنا حلال رزق کی تلاش کرنا بہتوں کو آج جو خالی ہم دیکھ رہے ہیں کیوں کام نہیں ملتا ہے کیا کام نہیں ملتا بہت سارے کام ہیں. کرنا نہیں چاہتا تمہارا بدن سستی اور کاہلی کا ایسا شکار ہے کہ تم خالی بیٹھنا تو پسند کرتے ہو جیسے بعض لوگوں کو ہم نے یہ محاورہ مارتے ہوئے دیکھا ڈینگے مارتے ہیں شیر بھوکا تو رہ سکتا گھاس نہیں کھاتا یہ ڈینگ مارنا ہوا یہ غرور اور تکبر کے الفاظ ہوئے ایسے میں نے سنا تو پھر ٹھیک ہے رب تعلیٰ تمہیں بھوکا ہی مار دے یہاں پہ بھی بھوکے رہو قیامت کے دن بھی بھوکے رہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات یہ ہے اللہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تھا حسن اور بچپن میں رو رہے ہیں. کے گھر سے کے آواز آئی. حضور آئے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے کہا رو حضور اکرم طلبا دونوں کو میں کہا کہا کچھ مزدوری کروں گا اور کام کے پیسے مل جائے تو میں دونوں شہزادوں کو لے کر چلے ہر ایک باغیچے والے وہ پانی ڈالتا والی صدم کی تصوریNetاز میں انحقارات کے لئے اور ہے پاست اللہ، آیا ک única سر پاست کہ لوگ یا تو بکے ایک, دو. ایک, ایک دول پانی اسے کہڑوں سر اور ایک گڑا پانی ایک مٹ کا پانی باغیچے میں بہایا اس نے دو کھجور لائی دو یا چار کھجورے دیجیے ہسن کو کھلایا امام حسین کو کھلایا فرماتے ہیں شہزاد بیٹے یہ ہلال کی کمائی ہے یہ حلال کی کمائی ہے کھاؤ اور تیسرا ڈول حضور نے ڈالا تو رسی ٹوٹ گئی ڈول اندر چلا گیا وہ دیا تھی باغچے کا مالک جو تھا وہ غصے میں آیا اور اس نے حضور کے چہرے پر مار دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ نہیں کہا فرمایا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا رسی ٹوٹ کر گر گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اس نے ہاتھ اٹھایا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو درس دیا تم بیٹھ کر کے کھانا چاہتے ہو اپنے گھر میں عیاشی کر کے کھانا چاہتے ہو اور دونوں عالم کا مالک مختار رسول ڈول کو پکوے میں ڈال کر اس کی بھی کمائی کھانے کو پسند فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس نے ہاتھ لگایا نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ نہیں کہا دونوں شہزادوں کو اٹھائے چھ کھجورے لے کر اپنے گھر واپس آئے یہ مزدوری ہے جب واپس آئے تو حدیث پاک پوری پڑھو سنو اس دیہاتی کو اچانک کچھ ایسی بات محسوس ہونے لگی چہرے کی چمکی بتاتی تھی کہ کوئی عام آدمی نہیں حضور کے جانے کے بعد لوگوں کا کی چہل پہل شروع ہوئی اس نے سن تو رکھا تھا کہ نبی کونے ان صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دیکھا نہیں تھا کبھی اس نے لوگوں سے پوچھا ارے ذرا بتاؤ تو صحیح آج میرے باغیچے میں ایک مزدور آیا تھا میں نے اس کو ہاتھ مار دیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ محمد تو نہیں ہے محمد تو نہیں ہے لوگوں سے پوچھا لوگوں نے پوچھا بتا تو صحیح کیسے دکھتے تھے وہ اس نے کہا بڑی بڑی آنکھیں ہیں زلفیں گھنی ہیں چہرے پر چاند کی جیسی چمک ہے جسم میں خوشبو آ رہی تھی عام مزدور میں ایسا ہوتا نہیں کپڑے پر پیون تو تھے لیکن چمک پیدا ہو رہی تھی تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں کوئی اور نہیں تیرے باغیچے میں محمد ہی آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا تو اب وہ دیہاتی جو بغیچے کا مالک تھا بے اختیار رونے لگا ہاں افسوس مجھ سے کیا ہو گیا کیا ہو گیا کوئی ایمان والا نہیں تھا پہلی بات یہ سن یہ کلیوبی نے لکھا ہے اس حدیث کو پورا شام کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا محمد کہاں رہتے ہیں وہ لے کر حجرے کے پاس آئے اس کے ہاتھ چادر میں لپٹا ہوا خون میں تر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کٹکھٹایا حضور بار آئے آتے ہی اس نے پہچانا اور کہا کہ آج آپ میرے باغیچے میں آئے تھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ محمد تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیے بتاؤں میں تو ہلال کمائی کے لیے آیا تھا میں تو ہلال مزدوری کے لیے آیا تھا میں کس لیے بتاؤں اچھا اب یہ تو بتائیے تیرے ہاتھ پر خون کیسا تو اس نے چادر ہٹا کر کے دکھائی کہا کہ میں نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا ہے ابھی ہاتھ مجھے چاہیے ہی نہیں جو محمد پر اٹھا تھا وہ محبت کرنے والے لوگوں میں سے تھے اس نے اپنے ہاتھ کو جڑ سے کاٹ دیا تھا اور لے کر کے حضور کے پاس آیا تھا کہا کیا میرے اس گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ اٹھایا اس کے مون پر لگایا اپنا لعاب پاک لگایا فرماتے ہیں جیسا تھا ویسا ہو گیا کہا جا ایمان لا اللہ تیری مغفرت فرمائے گا یہ میرے آقا کے کردار تمہارے سامنے رکھتا ہوں رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم रिस्क کے لیے آج ہمارے نوجوانوں میں جو یہ سستی اور کاہلی آئی میاں بعض لوگ حکارت سے دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو روزی کمانے والوں کو ٹھیلے پر کھڑا ہونے والا کوئی حقیر آدمی ہر گز حکارت سے مت دیکھو بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو چٹائی بن کر کے اپنی روزی کماتے تھے لوہے کو دن بھر مار کر آگ پہ تپا کر وہ اپنی روزی روٹی کمایا کرتے تھے کئی صحابہ چاہے آج ہمارے پاس کسی کو بھی حقارت سے نہ دیکھو خا یہاں پر رکشہ چلاتا ہو وہ حلال کمائی میں مصروف ہے اگر وہ جھوٹ بول کر نہیں کرتا صحیح طریقے سے اگر وہ چاہے وہ رکشہ ہی چلا رہا ہو وہ حلال کمائی میں مصروف ہے میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ وہ عبادت میں مصروف ہے اگر اس کی یہ نمازیں بھی صحیح ہو گئی اور وہ حلال کمائی بھی صحیح ہو گئی تو زندگی کا کیا کہنا تو اس کے لیے اس نے پوری زندگی دین بنا لیا وقار، رزق کے معاملات بڑے طویل ہیں پھر کبھی عرض کروں گا خلاصہ کلام یہ ہے وہ مالک مختار خدا ربض الجلال جو چونٹیوں کو ان کے سوراخ میں رزق دیتا ہے وہ اشرف المخلوقات کو کیا بھوکا چھوڑ دے گا وہ اپنے ان بندوں کو ایسی آوارہ چھوڑ دے گا،, تو گا رزق ضرور دے گا لیکن اس کی شکایتیں بندوں سے نہ کرو دوسروں سے نہ بیان کرو اپنے معاملات رب الجلال کے حضور ارض کرو یہاں رب تعلی کے حضور آؤ اور سجدے میں گر کر اس سے جو باتیں کرنی ہے باتیں کرو اس لیے کہ دنیا کا حال یہ ہے اگر تم نے کسی کے سامنے جا کر کہا میری دکان کا دھندہ بہت کم پڑا ہے کا اچھا ایسا ہے سنا تو اس کے بعد تمہارے جاتے ہی چار لوگوں میں مزاق اڑائے گا دیکھا بہت ناچتا تھا اس کی دکان بند ہو گئی اس کا دھندہ ایسا پڑا ہوا ہے چار لوگوں میں تمہارے عیب گنائے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا تم نے تو لوگوں کو بول کر کے اپنا ہمدرد نہیں اپنے خلاف کھڑا کیا اور ادھر میرے مولا کا حال یہ ہے رب زل کے حضور جب بندہ جھکتا ہے اپنی باتیں عرض کرتا ہے رب تعلی فرماتا ہے فرشتوں اس کے تمام عیبوں کو چھپا دو کوئی اور بندہ مطلع نہ ہونے پائے اس لیے کہ اس نے جو کچھ مجھے بیان کیا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز رہے گا میں اس کا کوئی ایب دوسرے تک نہیں بیان کروں گا یہ میرا خالق ہے یہ میرا مالک ہے اس کے سامنے عرض کرنے والی باتیں وہ دوسروں تک نہیں بتاتا اور یہاں بندوں کا حال یہ ہے کسی کے سامنے بھی بیان کرو تو چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ سب کو بیان کرے گا کہ فلاں کے حالات سنے وہ مجھے آ کر کے کہہ رہا تھا ایسا ہے ویسا ہے سب کی عادتیں یہی ہوگی اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے خلاق کائنات کے حضور حاضر ہو رب ضول جلال کی بارگاہ میں حاضر ہو اللہ تعالی ہمیں اس رات کی عبادت نصیب فرمایا